BELAJAR MENULIS HURUF BESAR M Cara tulis huruf M Langkah 1. Lukis tiang tinggi Langkah 2. Turun bukit Langkah 3. Naik bukit Langkah 4. Lukis tiang tinggi Lukis tiang tinggi, turun bukit, naik bukit, lukis tiang tinggi. M. Mari adik-adik kita nyanyi sama-sama. Mari adik tulis huruf M besar. Empat langkah mudah jangan dilupa. Adik lukis tiang tinggi.